قراءة تشريعية وقضائية على ضوء قانون المالية سنة ما طبعا نظرا لغير الوقت ستكون مرتجلة وقراءة في أبرز هذه المستجدات يا تحليلية نقدية بشكل مختصر وقسمتها إلى محورين أساسيين هي ملاحظة منهجية منشقية فالمحور الأول إضافة إلى المحور الثاني المرتبط الملاحظات الموضوعيه او القراءه الموضوعيه في هذه الضريبه، كما تعلمون ان الضريبه على الارباح العقاريه هي من الضريبه على الدخل بشكل عام التي تنقسم الى عده اقسام، صنف الاجور، الدخول الكرائيه، ثم الى الارباح العقاريه الناتجه عن البيع او التفويتات المتعلقه يعني بالعقارات سواء كان هذا التفويت او هذا البيع يعني بشكل ربائي او بشكل جبري عن طريق المحاكم البيع في المزاد العلني او المزاد الملكي. ثم تقود الوضعية. لا بأس أن نشير الأساس القانوني